میرے بھائیو اپنے معاملات درست کریں اپنے رب کو راضی کریں اور وہ رب جو ہے نا وہ بندے سے بہت پیار کرتا ہے وہ تو فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بذاب گم کہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور جس نے ہمیں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اتنی پیار سے اتنی محبت سے بنایا اور پھر فرما رہا ہے کہ میں ستر ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں ماں کی مثال اس لیے دی ہے کہ ماں کی محبت بچے کے ساتھ بے لوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں تو ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں تو ہے میرے بندے میں تجھے عذاب میں کیوں ڈالوں گا میں تجھے عذاب میں مبتلا کیوں کروں گا وہ تو ہمیں نہیں ڈالنا چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ ہماری اپنی حرکت ایک ہے یہ اپنی ہماری نحوثت ایک ہے کہ جہاں سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم ادھر ہی جاتے گئے کیونکہ وہ تو رب تعلیٰ فرماتے کہ یا یو الانسان انسان عما غررہ کبھی ربی کل کری یا بھاگے ہوئے انسان اے دوڑے ہوئے انسان اپنے رب سے دور کیوں بھاگتا ہے کس چیز نے تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے دور کیا گیا حالانکہ تیرا رب تو بہت بڑا کریم ہے تو ایک بار مانگتا گا وہ دس بار جواب دیتا ہے تو ایک بار آتا گا وہ دس بار خوش ہوتا ہے حضرت کیوں پھر اس بارگاہ سے دور بھاگتے ہو یار کیوں اپنے معاملات درست نہیں کرتے کیوں موت کو یاد نہیں کرتے کیوں موت کو بھولے بیٹھے حضرت آنے کا تو پتہ ہے ہر بندے کو جانے کا نہیں پتہ یار تو اپنے معاملات اچھے کیوں نہیں کر رہے آپ مرنا نہیں ہے ہم نے جانا نہیں ہے اس دنیا سے بیٹھے رہنا ہے یہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے جو ہمارا سب کچھ تھا اس کو تو ہم بھول چکے جن کو ہم نے راضی کرنا تھا ان کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں بار بار ناراض کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اٹھنا ہے سو جانا ہے گپے لگانی ہے پیسے اکٹھا کرنا ہے کھانا ہے پینا سو جانا ہے یہ تیری زندگی کا مقصد ہے ہاں بھائی تیری زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے رب تعالیٰ نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا آج تو وہ مقصد بھولا بیٹھا ہے آج اگر تجھے وہ مقصد یاد آ جائے نا حضرت تیری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں اور تیرے اندر کے معاملات بھی درست ہو جائیں اور حضرت بعد بعد صرف نا یہاں پہ رکی ہوئی ہے بس جب اس جہان کی دنیا جو بدلے گی نا حضرت اس کے بعد جو ہونا ہے نا انسان کے ساتھ اس کی تو کیا ہی بات ہے بس ایک آنسو ہے ایک ندامت کا آنسو ہے اگر یہ آنکھ سے گرے اور رخساروں کو بوسے دیتا ہوا زمین پر جا گرے تو اس آنسو کی اس قطرے کی قیمت جو ہے تجھے قیامت والے دن پتہ چلے گی اس کی کیا قیمت تھی اس کی کیا قدر تھی بس بات ادھر ہی رکی ہوئی ہے اور حضرت جی میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر روئیں خوف الٰہی ہمارے اندر ہو اور جب بھی برا کام کرنے لگیں تو یہی ذہن میں بات آ جائے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر ہم گناہ کر کے بھی اس پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے تو حضرت ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں جب ہمیں گناہ گناہ ہی نہیں لگ رہا تو مطلب ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اور معاملات بڑے سخت ہیں حضرت بس کوشش کریں کہ اس دنیا کو بدلے یہاں سے سب کچھ شروع ہونا ہے اور رب تعالیٰ نے بھی تو فرمایا ہے نا میرا مسکن میری جگہ یہ ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں تو جب یہ درست ہو جائے گا نا جیسل سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے